بعض الأسباب التي يقوى بها إيمان العبد. فما أحوج الإنسان إلى أن يقوي إيمانه حتى يستطيع أن يواجه فتن الدنيا وشهواتها وملذاتها. فإن الإيمان أو صاحب الإيمان الضعيف فإنه لا يحيا الحياة الطيبة. ربي سبحانه وتعالى جعل الحياة الطيبة في الإيمان به والعمل الصالح. لا تحسبن أن الإنسان قد يجد حياة طيبة بدون عمل صالح وإيمان، أبدا. فالحياة الطيبة لكي تحصل عليها لابد من هذين الأمرين: إيمان بالله عز وجل، و... فعل الصالحات والعمل الصالح ولهذا قال ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مومن الشرط الأول من عمل صالحا الصلوات عمل صالح مجالس الذكر عمل صالح قراءة القرآن عمل صالح بر الوالدين عمل صالح الإحسان إلى الزوجة وإلى الأولاد عمل صالح كثيرة هي الأعمال الصالحة وعلاش ربي سبحانه وتعالى سماها صالحات الأعمال الصالحة لأنه يصلح بها حال العبد لأن الأعمال الصالحة فاش كديرها يصلح حالك ويصلح قلبك وتصلح حياتك بل تصلح آخرتك هادشي اش ربي عز وجل سماها الصالحات إلا الذين آمنوا والعصر إن إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالعمل الصالح في الحقيقة هو وأنك أنت تسعى الحياة طيبة وكتسعى السعادة ديرك في الدنيا وفي الاخره إش ما التمسك بدين الله عز وجل أنت تدير المستقبل ديرك أنت ترسم المستقبل ديرك انت كتقدم صالحات وعندك يقين ان الله عز وجل لا يضيع او لا يضيع عنده العمل الصالح تغير عمل عمل العمل الذي يرضي ربك سبحانه عز وجل. والله عز وجل هذا العمل يجازيك عليه في الدنيا ثم في الاخره. اذا ربي سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن الشرط الثاني من العمل الصالح والشرط الثاني وهو مؤمن أي حقق الإيمان أي حقق الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فإذا حققت الإيمان مع عمل صالح أجا ربي سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة الله عز وجل هذا كلامه وهذا وعد ديال الله سبحانه وتعالى ووعد الله عز وجل واعدك وعده حق فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد تقول لك ربي سبحانه وتعالى اجمع بين العمل الصالح واجمع بين الايمان راه غتحيا حياه طيبه فلنحي انه لام لام تاكيد تاكد الله عز وجل والنون تاء تاكيد وحياه مصدر يعني بثلاثه المؤكدات ربي سبحانه وتعالى والله يقول الحق كما قال الله عز وجل ومن استقم من الله قيل قال الله عز وجل ومن نسق من الله حديث ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى يؤكد لك هذا الامر لان الله سبحانه وتعالى هو اللي خالقك ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو اللي خالقك وهو اللي يصلح لك ماشي نفسك اللي غتعلم شنو يصلح لك أو والديك أو المجتمع ديالك اللي غيعلم شنو صالح لك هو ربك سبحانه عز وجل. قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم. شو سبحانه وتعالى؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ربي يبغاك تتوب ربي يبغى الخير ربي يبغى السعادة ديال الدنيا والآخرة. لهذا امرك بهذا الدين. اما الذين يتبعون الشهوات من المشركين ومن الكفار بالله عز وجل، اش بغاو انت ميل ميلا عظيما، ماشي غير واحد انحراف سهل، بغاو انحراف عظيم، ميلا اي انحرافا عظيما. والعياذ بالله. فلهذا ربي سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة. يعني بعض الناس قالوا نقلبوا على على الحياة الطيبة في الاموال. فجمعوا الاموال وجمعوا اموالا كثيره لكن ما وصلوش للحياه الطيبه. كل اللي كيعتقد في الجاه وفي السلطه وفي المنصب ما وصل الى الحياه الطيبه. الحياه الطيبه ديال ربي سبحانه وتعالى طريق واحده فقط. الايمان والعمل الصالح. كن غنياً وعندك ايمان وعمل صالح توصل للحياه الطيبه. كن فقيرا مع ايمان وعمل صالح تحيا الحياه الطيبه. كن مريضا، كن يعني كما تكون، لكن عندك هات الشرطين، الإيمان وعمل صالح، فوعدك ربي سبحانه وتعالى بيعطيك الحياة الطيبة. بعيدا عن الإيمان والعمل الصالح، ما يمكنش، ما يمكنش واحد يقول أنا غنحيي الحياة الطيبة. لأن الحياة الطيبة يعني يرزقك الله عز وجل إيمانا، وعملا صالحا، ويرزقك الله عز وجل رفقة طيبة، تدلك على الله. وتعينك على طاعه الله. الحياه الطيبه كيعطيك الله عز وجل زوجه صالحه تعينك على ايمانك. وتعينك على تقويه ايمانك. كيعطيك الله سبحانه وتعالى ولدا صالحين يعينونك على طاعه الله عز وجل. كيعطيك الله عز وجل الرزق حلال طيب تحيا به الحياه الطيبه. تتقلب بين عمره وحجه، وبين الصدقات والزكوات والاطعام والانفاق على اليتيم والارمله والمسكين. هذه هي الحياه الطيبه. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كما قال الله عز وجل اذا الا الايمان ديالك تيقوى وغطات الحال الايمان ما كيقوا الا كان عمل صالح لان كما شفنا الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه العمل ديالك مهم في الايمان إذا كان عمل صالح اش كيوقع الايمان يزداد <تصفيق> واذا كان ليس العمل غير صالح الإيمان كيزيد يضعف شو مثلا فاش تكون معك رفقة طيبة كتكون مع رفقة طيبة الحمد لله كيديوك كي المسجد كتحس الإيمان ديالك تزاد كي تجي معه المجالس المجاليس الذكر كتسمع القرآن وكتسمع السنة كيتزاد كي الإيمان ديالك مش للدار دار ديالك قريتي شي القرآن أو لا ذكرت الله عز وجل أو صليتي ركعات كيتزاد كي الإيمان ديالك كيتزاد كي كتحس بالقلب ديالك انشرح كتحس بالحياه سهله وكتحس بان اي امر كيما بغي من العسر فالله سبحانه وتعالى بغاه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تولي محركه الايمان بالله عز وجل كتبقاش مالك شي حاجه صعبة مع ربي سبحانه وتعالى لو كنت مريضا تبين شكرا مرض مزمن او ان ما كيش فيه العلاج كتنتظر في اي لحظة قد يشفيك الله عز وجل. لو كنت فقيرا أسباب كاملة ما كتبقاش تشوف فيها كتشوف راه ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا فانه سيأمر به. وما بينك وبين الغنى وتفريج الكروبات الا ان يأذن المولى عز وجل. اش تيولي بالك هذيك الساعة؟ تيولي بالك خاصك ترضي مولاك سبحانه وعز وجل. كتولي تزيد في الصلاة كتولي تزيد الحمد لله في قراءة القرآن كتولي كثير الذكر كتولي خاشع خاضع كتحس بالقلب ديالك فيه لين كتولي تبر بوالديك تحسن الى الناس لانك جربتي واحد الحياه بدات كتسرب لك وهي حياه طيبه جات بالعمل الصالح لكن اذا كنت مع رفقه سيئه والعياذ بالله يؤذن المؤذن ولا تستجيب لامر الله كيف تكون حياتك الناس يتمتعون بالصلاه وينعمون بسماع القران في المساجد وينعمون بالسجود والركوع ويسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله سبحانه وتعالى هو واحد جالس في المقاهي او جالس كيعصي الله عز وجل كيف يكون قلب هذا؟ وكيف يكون قلب ديال هذا؟ كيف تكون الحياه ديال هذا؟ وكيف تكون الحياه ديال هذا الذي يعصي الله؟ ما يمكنش ما يمكنش يعيش مزيان ما يمكنش يعيش الحياه الطيبه لان الحياه الطيبه بيد الله وهو بعيد على الله سبحانه وتعالى. كيف ستاتي؟ ما يمكنش. لا ما يمكنش. ولهذا يا اخوان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فالايمان قد ما كيقوى شكون اللي كيستافد؟ كتستافد انت كتستافد واحد الاستفاده عظيمه جدا. كما قلنا في الدنيا وينتظرك اجر الاخره. ولهذا قال الله عز وجل فلنحيينه حياه طيبه ولا ولنجزينهم باحسن الذي كانوا يعملون. هذا في الآخر يجزيك الله عز وجل باحسن ما كنت تعمل لان ربي سبحانه وتعالى الحسنه أعطاني لي عشره الحسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه في البخاري ومسلم الحسنه أعطيها ربي عشرة امثال حتى 700 الى اضعاف كثيره والسيئه تيسجلها ربي سبحانه وتعالى سيئه من جاء بالحسنه فله عشره مثاليه وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ كما قال ربي سبحانه وتعالى إذن الإيمان لابد أن يتعادل الإنسان نفسه دي من سوى الرأس وش هالطريقة اللي غادي فيها هترضي الله دي من سوى الراسك لماذا؟ لأن هذا السؤال المهم لأن الموت قد يفاجئك في أي لحظة يعني كتبعك دابا الناس كتموت تموت تتكسر الحالات ديال الوفاة. الغالب ديال الحالات راه الانسان ما كايكونش للموت الموت تيكون صحيح غادي سياره دار حادثه وقد مات او كتسمع سكته قلبيه هذا الموت ولا كثير موت فجاه ولهذا ربي سبحانه وقال وما تاتيكم الا بغته الموت راه ما كاتجيش و زعما موجد ليها راه كاتجي بغته ولكن انت تكون عاقل كيف كتكون عاقل كتكون توجد ليها الحمد لله الذي يصلي ويحافظ على الصلوات هذا مستعد للموت الذي يحافظ على مجالس الذكر أدرى الموت بين بين عينيه يعني كيخدم في دنيا يجمع فلوس ماشي حرام ماشي عيب ولكنه مستعد للقاء الله عارف راه واحد النهار سيدخل الى الى قبره وسيسال فتيعمل في دنياه ولكن يعمل كذلك لاخرته ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسيد فالحمد لله هذا هو العبد الصالح والعبد الناجح في حياته يعمل للدنيا ولكن يعمل كذلك لآخرته فاش كنقول يعمل لآخرته وليس الحمد لله تيحافظ على الصلاة يقرأ قرآن يصوم رمضان يشهد في طاعة الله عز وجل هذا يستعد وانتك تستعد وربك يعتك ذلك اللي لوعدك الحياة الطيبة إذا رأى نحن بحاجة ماسة إلى تقوية الإيمان كان الإيمان ضعيف رأى لاحظ كيف يعيش الناس رأى الناس مساكن بعاد على الحياة الطيبة كثر الهم والغم كتلقى الشاب عنده كل وما عندهش السعاده نهائيا حيت السعادة مش المعاصي، المعاصي وأنت كديرها قد ما كيتزاد الحزن ديالك، وقد ما كيتزاد الهم ديالك، وقد ما كيتزاد الغم ديالك، لأن السعادة بيد من؟ بيد الله وأنت تعصي الله، كيف ستحصل على السعادة؟ ولهذا ذر الشاعر قال: وليست السعادة جمع مال، وإنما السعيد هو التقد" السعادة ماشي جمع الأموال والبعد عن الله. السعادة هي في تقوى الله عز وجل. كن غنيا مع تقاق تحيا الحياة الطيبة. كن صحيحا مع تقاق تحيا الحياة الطيبة. كن شابا مع تقاق تحيا الحياة الطيبة. كن شيخا ذا تقاق تحيا الحياة الطيبة. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السعيد هو التقي. فالحمد لله بحال هاد المجالس هادي يعني كنجيبوا القرآن والسنة والقرآن قلنا راه كيلعب واحد الدور مهم جدا في تقوية الإيمان هل علاش ربي سبحانه وتعالى أمرنا بتدبره خاصنا نفهموه القرآن مشان نقراوه هاتن تنقراوا للبركة ماشي بحال نزل القرآن القرآن نزل للتدبر نعم تبرك به ولكن تدبر لأن تدبرتي به غتعمل به ولا عملتي به ستحيا الحياة الطيبة فكيل واحد الآية في القرآن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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ايات عظيمه تيقول رب ربي سبحانه وتعالى سارعوا تيقول لنا الله عز وجل سارعوا هذه الايه لكل الناس هذه الايه تخاطبك ايها الاخ الكريم تخاطب قلبك ربي سبحانه وتعالى هذه باش تدبر القرآن، انك تحس ان القرآن هو كلام الله عز وجل وموجه لك. ربي سبحانه وتعالى ما كيميزش بين الناس. الميزان عن هو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، وانما ينظر الى اعمالكم والى قلوبكم. محل نظر الله عز وجل القلب، القلب ديالك لا فيه تقا فانت كريم عند الله. ان اكرمكم عند الله أتقاكم فربي سبحانه وتعالى كيعطيك القرآن كي خاطبك ما تقولش هذه الآية رح... الآية لك نتاب ما شيل لك تن أي واحد يخاطبه القرآن تقول لنا ربي سبحانه وتعالى سارعوا وعالم ربي سبحانه وتعالى ها الدنيا ربنا أدم بفتيكونا يخدم عنده تابع الوليدات تابع الأشغال ولكن مع ذلك يقولك ربي سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والارض ما تلهيكش الدنيا وما تلهيكش الشباب ديالك وما تلهيكش صحتك على واحد الامر عظيم شنو هو هو ان تسارع الى ان يغفر الله لك طب حتى فاش الاعمال الصالحه راه الاعمال الصالحه فيها مغفره للذنوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وعمره الى العمره ورمضان الى رمضان مكفرات للذنوب مشربه الكبائر كتصلي واحد الصلاه صليتي مثلا الظهر ما بين الظهر والعصر قد ترتكب ذنوبا صغائر صغائر دون تقدر دير شي ذن كتجي تصلي العصر كيغفر لك الله سبحانه وتعالى الذنوب اللي بين الظهر والعصر وهكذا بين العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء وبين العشاء الى الصبح يعني الانسان اللي كيحافظ على الصلاه الحمد لله فربي سبحانه وتعالى دير لي واحد المغفره ديال الذنوب ديرو ديال الصغائر صوم عرفه يكفر سنتين من الذنوب صوم عاشوراء يكفر به الله عز وجل سنه من الذنوب يعني وانت كدير الاعمال الصالحه وكتسارع للانفاق وكتسارع لمجالس الدكر وكتسارع الى حفظ القران وتعلم القران وتدبر وقراءته اش كيوقع لك ذنوبك تغفر ذنوبك تغفر وشنو اللي الناس هي الذنوب انا اعتقد اعتقادا جازما الى شي حاجه في حياتك تعكسات شي حاجه ما صدقاش شي حاجه راه أعلم بانك تصاب بدنوبك راه الدنوب اللي تدير شي راه غير الدنوب ديالنا راه الفرج ما غير الدنوب ديالنا فاش الحمد لله انت كتوليدك الدنوب وما اكثرها وما اعظمها كتولي تمحيها بالاعمال الصالحه كتولي عندك واحد الحياه ميسره ولذا قال بعض السلف الصالح من غفر له فقد استراح شي لي الله عز وجل فقد استراح راه غير ارتاح واحد الراحه واحد الراحه سبحان الله اذا فاش يقول ربي سبحانه سارعوا الى مغفره من ربكم كتفهم بانه خاصك تبقى دير في الاعمال الصالحه واذا سمعتي شي عمل صالح ما تجيش تتقال بالعكس خاصك تسارع إذا سمعتي صلاه ما يجيش يضرب قبلة شوية ولا صلي أفضل لا نصلي في المسجد وتسارع ما تسنى يأدن والتسير سارع قبل فتح المسجد صافي يدخل ولهذا بعض الصالحين قال لا تكون عبد سوء لا تكون عبد سوء لا تأتي حتى ينادى عليك كانوا ما الصالحين بكري تعتبرو ان الانسان ما يمشي الجامع تيذن تيسات شي حاجه طيحه تيقول لا تكون عبد سوء حيت انت عبد الله انت عبد الله عز وجل لا تكون عبد سوء لا تاتي حتى ينادى عليك بالعكس انت لابد ان تستجيب لمولاك الا كان شي ظروف اذا سارعوا الى مغفره من ربكم الصالحين اللي فهموا القران وفهموا السنه وفهموا هذا الدين شوف كيفاش كانوا كيتسارعوا أبو بكر وعمر كيتصارعو شكون اللي يعطي الفلوس بزاف أبو بكر أو عمر يأتي بنصف مالي ويقول اليوم أسبق أبو بكر ها شو ما عملو يتسابق أبو بكر لما جاء جاء بكل ماله كيتسابقوا كيتنافس هو وعمر رضي الله عنه ولذا قال بعض الصالحين من نافسك في دينك فنافس ومن نافسك في الدنيا فألقي في نحري حنا قلبنا الآية تنتنافسوا في الأمور ديال الدنيا وخلينا امر الدين فخصنا نفسه فاش نفسه على الصف الاول لانه غادي ينفعنا في دنيانا وفي اخرتنا ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول كما جاء في الحديث البراء عند ابي داود رحمه الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول وصلاه الملائكه استغفار لك ودعاء لك فواحد يصلي في الصف الثاني ماشي هو اللي يصلي في الصف الاول لان الصف الاول عنده هذا الفضل هذه المزية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء في الاذان وفي الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا على السهام قال كل الناس يعرفوا الاجر ديال المؤذين والاجر ديال الناس اللي في الصف الاول واللي يديروا القرعه شكون اللي واللي يديروا القرعه شكون اللي في الصف الاول فيتنافسون ولهذا الحمد لله رزقك الله عز وجل شرف صالح كتنافس معالي حفظ القران هنيئا لك وطوبا لك إذا كنت مع شي رفقة صالحة تتنافسون على قيام الليل فطوبى لك وهنيئا لك إذا لقيتي شي رفقة تنافس من أجل إنفاق في سبيل الله فطوبا لك وهنيئا لك اعلم أن الله رضى بك خيرا لكن الله يسر تشوف راسك تنافس غير على ما يغضب الله وعلى الأمور التي لا تعود لك بالنفع فالذاني يوقف شوية مع راسه ويراجع نفسه ويرجع إلى ربي سبحانه عز وجل سارعوا إلى مغفرتي من ربكم ولهذا في الخير كتلقى الله سبحانه وتعالى في القرآن كي بالمسارعه بالمسارع كهذه الآية وفي سورة البقرة قال فالسابقوا الخيرات في سورة الحديث قال سابقوا إلى مغفرتي من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض في الأمور الاخره كتلقى الله عز وجل كي يجيب هذه الألفاظ سارعوا سابقوا كي بغيب. تيبغيك تيرفع من الهمه ديالك تكون حياتك كلها مسابقه الى ما يرضي الله سبحانه وعز وجل سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه الانسان خاصو ديما يعيش ويتذكر الجنه ونعيمها دابا الدنيا علاش غلبات علينا؟ علاش غلبات علينا المعاصي والشهوات؟ لانه قل من يتذكر ويتفكر في الجنه لأنه فاش كنت تفكر في النعيم ديال الجنة، أي نعيم غتعيشو هنايا ما غيبانش، هو أصلا ما كيبانش، ما لأن أي لذة في الدنيا فانية، وأي لذة في الدنيا منغصة، هذه خذها قاعدة، راه أي لذة في الدنيا فيها النغص، راه غادي تنغص عليك، راه ما تقولش صافي ندير فلوس اللي بخير، ندير الفلوس وغادي تشوف ما ينغصها، تقول ندير أزواج، نزوج وندير أولاد، وصافي غادي دير زوجه دير الأولاد ولكن يأتي ما ينغص الحياة حيت هذه الدنيا الله عز وجل قال في الجنة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب الجنة ما فيها تعب ما فيها هم ما فيها غم فدل على أن الدنيا دار تعب ودار نصب ودار هم ودار غم ودار حزن أي لدم ونغص شتو هاشي ليله تقول صافي النهار غنعيش بيه خير ما غاديش حتى حاجه ما تقيسني تجي شي حاجه تنغصها اما يمرضك واحد فولادك ولا تمرض انت ولا يجيك شي شي شي حاجه شي خبر ماشي هو والدنيا بحاكك يوميا الدنيا بحاكك فلهذا العاقل هو كتفكر في الحياه الاخره يستعد ويعد العده ويجهز نفسه لدخول الجنه ويسال الله عز وجل التوفيق والسداد وجنة عرضها السماوات والأرض ربي سبحانه وتعالى قال العرض ديال الجنة السماوات هي سبع والأراضي هي سبع المساحة يعني كثيرة وكثيرة جدا ما ذكرش الطول ذكر غير العرض إلا كان هذا عرضها فما بالك بطولها شي حاجة عظيمة جدا ولهذا بعض الصالحين كان جالس حدا الزوجة ديالو وكان يقرأ قرآن ويوصل لهذه الايات الله الله على قراءة القران في البيوت تقرا قران ومراتك تسمع ووليداتك يسمعوا شوف الناس اللي كانوا عايشين هادشي شكون الناس اللي كانوا اعطاهم الله عز وجل العز في الدنيا وفي الاخره حكموا عالما وسادوا عالما وعلموا الناس القيم القيم والاخلاق ولكن كانت البيوت ديالهم تنعم بالقران ولا شيء الا القران ولا لشيء الا ما يرضي الله عز وجل كان جالس وتقرأ القران وزوجته تسمع ويقرا سارعوا الى مغفرة من ربكم والزوجة تسمع تسمع يا عبد الله اش كتسمع انت يا عبد الله ماذا تسمع زوجتك وهذيك المرة السكينة اللي عندك عاد كتسمع عاد كتسمع كتسمع على القرآن الله يترك مبرع في حياتك كتسمع على المسلسلات الهدامة ها المجتمع كيولى كثرة حالات الطلاق كثرة الجرائم والعياذ بالله لو الناس تسمع القرآن غتهذب وغادي تأدب وغادي تولي الأخلاق عظيمة وغتولي واحد الحياة طيبة القرآن يطرد الشياطين فا نالك ندير البلا روسنا فسبحان الله شوف تيقى قرآن المرسك تسمع وجنسين عرضوا السماوات والأرض عدة للمتقين ويبدي يبكي حيث بكرين وإلى يومنا هذا الناس الصالحين يخشعون ويبكون عند سماع القرآن هذا القرآن هذا آخر مرة بكك كل واحد فينا يسوى الرأس آخر مرة بكيتي واحد يقول لكم بكيتي الفارح. ما خرج الشيال كاونترام عدا بكيت واحد يقول لك بكيت البارح ضروني مسعرني بقيتني نبكي واحد يقول لك فاتتني واحد الهمزه بكيت فيها يا خويا تعصبت كله واش مبكي كاين اللي مبكي دريه كيمشي يمشي المؤسسة عاصنع كامل وفي الليل ما بكيت كي بكي مسكين شو شبكاء شو اللي هملي بكاء كده قالت ويحك جنة عرض السماوات والأرض ما أعرضها، لاش كتبكي؟ تعجبت لي لاش كتبكي؟ وزعما راه هاد الجنة هاتي ما تبكيش، قال ويحك، قتلت أتدرين لي ما أبكي؟ قالت واش عرفتي لاش بكيت؟ قالت لي شنو؟ قال رأيت لو على إتساعها هذا لو لم يكن لي فيها موضع الشبر اللي بكاني وخفت هذا المساحة العظيمة دي الجنة ما يكونش عندي فيها شبر ونكون من أهليها ومن سكانها لهذا بكى واحد قرأنا من أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وابدي بكي بكي بكي بكي بكي بكي, بكي, بكي. دابا تقرا قرأنا أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك تحول سيبكي تقول لا حنا عندنا الجفاف راه بين الغيث ولكن نحن عندنا الجفاف راه اللهم سقينا عيون الخدود ديالنا بالبكاء من خشية الله ومن التضرع الى الله راه حتى حاجة مغتحل خاصة العوينات مع القلب يكون خاشع العوينات ساهله الدمع لو سمعت القرآن تدمع لو دخلت في صلاة تدمع لو كنت تكون في, في خلوة غير بوحدك وتتذكر عظمه الله وتبكي من خشيه الله، هذوك الدميعات اللي كينزلوا من خشيه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، الجعوينات ما تقاسمش النار. عين بكت من خشيه الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. رجل ذكر الله خاليا، كان بوحدو يذكر الله، ففاضت عيناه. ففاضت عيناه. اشتاق الى الله. اشتاق للقاء الله. اشتاق الى ما عند الله. فبكى، بكى، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم اخر مره بكيتي. واخر مره قرأي في القران يا اخي. اخر مره ختمتي القران يا اخي. اخر مره شديتي واحد الايه و الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن لها كوكب دري آيات عظيمات آيات تزلزل القلوب. آيات قلوا فيها الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل القسوحية اللي فيه ومع ذلك لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن لهد هذا الجبل. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. هذا هو النور اللي تنافس عليه، وهذا هو النور اللي تهرب ليه، وهذا النور اللي تحاول توصل ليه. قال الله عز وجل: "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور". واش واحد في الطريق الظلام وغادي بلا ضوء؟ كيف يمشي؟ واحد شاد واحد طريق ظلمه وغادي بلا ضوء. مره غادي تلعب شي بير اه اي حاجه معرض لكن واحد غادي بالبروجيكتورات واحد غادي بالضو ديال واحد غادي بشمع غايشوف الكل قليل وكل واحد غادي بروجيكتورات بحال هادو واحد زاد كبر البروجيكتورات بزاف واحد ولا عنده كلشي شامل البروجيكتورات شامل الاضواء اللي غادي تنور لك طريقك صلاه صوم مجالس ذيك قران سنه دعوه الى الله انفاق في سبيل الله شاءل بروجيكتورات نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اذا راف تفكر مزيان راه يقولك ربي يدير شي حاجه غير ديرها ها آه ديرها راه هو عالم شي يصلح لك اذا قرات الايه هذه ويبدي لك يلا مناشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي قد لك قد ظهرك ورفعك ليش هذه الآية نازله على النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهدت بك أنت قال ويحكم الوزر والذنب أنقذ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تفعل ظهورنا شوف فهموها فكيف تصنع ظهورنا يا, يا أخي سبحان الله الناس في كتصار في كتدير ممكن نعيش الحياة الطيبة أيها الشباب أيها الشباب وغالب المجلس الشباب راه ممكن تحيا الحياه الطيبه يكفيك ان ترجع الى الله سبحانه وتعالى اجرب لا كل شيء شيء الدنيا اسال الذي يزني واش مرتاح اسال الذي يشرب الخمر واش مرتاح اسال الذي يدخن المخدرات هل هو مرتاح ابدا اسال الذي بنى بيتا من الربا واش مرتاح سول اللي خرج طوموبيل جديده بالربا واش مرتاح سول اللي عندو المناصب ويأكلوا اموال الناس بالباطل واش مرتاح سول لك بارز الله عز وجل بالمعاصي والبدع والشركيات والخرافات وش مرتاح أبداً ما يمكنش ما يمكنش عيش مرتاح قهره الله عز وجل بالأمراض قهره الله عز وجل بالموت قهره الله عز وجل بالهم والغم لا يفرج الله ما بنا إلا بالرجوع إليه سبحانه عز وجل فلهذا يا أخي أيها الشاب كن محباً لله الله يدعوك إلى هذا الخير سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة لمن وعدة للمتقين شكون هو المتقون؟ الناس اللي كخافوا الله سبحانه وتعالى شي حاجه حلال تيديروها شي حاجه حرام كيبعدوا منها شي حاجه يطاعوا كيفعلوها شي حاجه معصيه يبتعدون عنها المتقي شكون هو كيدير داكشي اللي امر به الله وكيترك داكشي اللي نهى عليه الله وهذه حقيقه التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فداك التقى واعمل كماشي على ارض الشوكي يحضر ما يرى انت في الطريق ديالك الحاجه اللي, الله اللي, اللي, الله اللي ترضي الله اللي بغى الله يتغضب الله من بعد منه والحاجه ترضي الله نديرها إن وانا نعيش بخير ونعيش سالم ماشي نمشي نقلب على ما يغضب الله سبحانه وتعالى واش هذاك يشرب الخمر وخارج هذا الشيء يقول الله عز وجل لو توفاه الله سبحانه وتعالى واش هذا الذي يظلم الناس ويأخذ أموال الناس بغير حق هذا ما يقول الله عز وجل لو توفاه الله عز وجل واش ذلك ناس ومصر على ذنب ومعصية وكبيرة وعلى ظلم هذا ما يقول الله عز وجل لو توفاه الله سبحانه وتعالى فلا يا أخي فرق كبير بين واحد ناس وقد توضى وذكر الله وتاب من معاصيه وذنوبه وأسلم وجهه لله عز وجل وبين واحد ناعس وكيفكر قداش ايش يدير وشيبعش الله عز وجل وباش يبارز الله عز وجل بالمعاصي ويظلم الناس ويؤذي الناس فرق كبير جدا فرق كبير جدا الاول يوفق لكل خير والاخر يحرم من كل خير ويتخبط في الشر علاش كتلقى الناس كيديروا الشر كتلقاهم كطوال العمر ديالهم وكتلقاهم صحاح وتهروا صحتهم وكذا علاش يمدهم الله عز وجل في طغيانهم يعمهون بشي يجمعوا أكبر عدد ممكن من السيئات حتى يعاقبوا بها غدا يوم القيامة. ولكن العذاب ينتظر في أي لحظة من لحظة فلاذا أخي ما أجمل الفرار إلى الله ففروا إلى الله أهرب الله سبحانه وتعالى أهرب إلى الله أهرب الله بغلك الخير سبحانه وعز وجل وعمر الدنيا قصير، عيش ست سبعين ثمانين تدوز ما اسرعها. بد من لقاء الله. فالسعيد يا اخي. أعدت للمتقين. ربي سبحانه وتعالى غادي يذكر المواصفات ديال هاد المتقين. غادي يذكر المواصفات ديالهم والصفات ديالهم باش حنا الحمد لله حنا نبداو بهذه بهاد الصفات اللي غادي الله عز وجل. هذا ان شاء الله سنراه في الحصة المقبلة مع شرح هذه الآية ان شاء الله. يزداد ايماننا ان شاء الله ولنتعلم ونتدبر كتاب الله سبحانه عز وجل سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا, إلا انت استغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين